Я з Херсону сама, село Чорнобаївка. У нас там село наше добре, файне, гарне. Я приїхала сюди, так як почалися сильні обстріли. Приїхали ми в кінці ноября. Травму отримала в червні місяці. Обстріл в був тоді в сім ранку. Ми якраз на базарі стояли. Тобто так вийшло, що якраз косітна ракета прилетіла. У нас там п'ятеро травмованих було, двоє загиблих. Дякую лікарям. Нога ліва. В мене вона як місорубка пройшлося, вона в мене висіла. А я побачила в телеграмі. Оце оголошення, що на Хмельницьк евакуація. Я зібрала свою дитину, маму, кажу, давайте будемо їхати. Ми приїхали на Хмельницьк, нас одразу волонтери, всі, ракада, всі сюди привезли, всі прийняли мене дуже добре, всім допомагають, всім обеспечують, ну, те, що мені потрібно, так як я травмована. Ще брат, ну брат поїхав на віду. Добровільно пішов захищати свою родину. Я приїхала з міста Краматорськ, Донецька область. 85 через три місяці буде 86. А я тільки приїхала. Плім'яниця з апреля місяця. Тут оце ж вона мене позвала до себе, щоб пережити. Я вторую войну переживаю, 41-й год помню, эвакуация тоже была. И это кто знал, что на старый год опять придется покидать ряду, землю, хотя земля Украина вся ридна. У меня внук погиб 5 декабря в Николаеве, 9 месяцев прослужил.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 гуртожиток для переселенців, де ми зараз і працюємо. Надіємося, що скоро війна закінчиться і тут знову будуть діти. Це вже старий апарат. Він мене підводить. Тобі від нього я не можу. Потеря слуха, 99%. Я скрамоторська. Так що, а так все хорошо, кормят добрые девчата, тут нас три человека живут, спасибо старости, что вы нас приняли, вот, що, Наша... война – це горе, будем молиться Богу нашему, молиться, чтобы все доброе было, чтобы на нашей, нашей стране мир настал, мир, чтобы был мир, ну, как вот Библию читаю, изучаю Библию. Вот, я говорится, что скоро Бог вмешается в дела людей. Ой, тут у нас Привет! Привет! А вы знаете, куда мама поехала? Мама поехала в Дугайцу. Ну хорошо, поехала маленький. А то. А зачем? Ну, я знаю, Сася, <гум> сонечка, сонечка, сонечка, з 29 листопада вони приїхали. Це наш позитивчик. Наш папа пішов, контракт підписав контракт недавно, так, сонечка? Так. Да. Пішов на війну. І їхній батько також підписав контракт, теж вони пішли на війну. 55 людей, 5. Пішли, вони просили за приватний сектор, то вони мені там знайшли хату, вони пішли туди. 18 дітей у нас проживає. От недавно у нас два роки було в Віолеті вчора, від двох і до 15 років. От у нас школа одразу там рядом ходить. Ходять, ходять же, влилися в колектив, дітей всіх прийняли, мирно живуть. Село дуже потужне. Відгукнулося. Зразу ну, тут був дитячий садочок, ліжечка були дитячі. Зробили оголошення, люди зносили все, що могли. І постільне, це всю білизну. Кровати ми їздили по селі збирати. Перші заїхали з Донецького напрямку, а потім вже всі херсон до нас. Ну, продуктами також люди по селі, хто що може. Починаємо з картоплі, овочі. Я приехала сюда 10 июня. И поселили меня сразу сюда в эту комнату. Это потом мне сказали, что был музей. Тут были, конечно, эти ручночки, но потом их забрали на стирку. Нас уже в обилизе, там невозможно было. И все, пришлось езжать. Почти последний уезжал, у которого отца было уже 50 человек последний из города. Я хочу умирая до дома. А так, а так все хорошо тут. Кормять і все, все є, і постиратися, і помитися, все є, все добре тут. Другим ще можуть хуже діти, але нам добре. Силами Новодонелецької селищної ради тут була зроблена реконструкція водогону, тут саме по посаді. Це все перепаяно, встановлені бойлери. Рокада надали дві пральних машин, холодильники, нові плити на кухню. Ну, допомагають всі, всі, хто чим може. Ну, нас об'єднала одна біда на всіх, і я так впевнений, що поки ми будемо триматися разом, нас ніхто не переможе. Разом до перемоги тільки так. Раді такого майбутнього нашого ми, ми просто зобов'язані всі разом триматися». Ну, я приїхав вже давненько. 9 апреля. А обставини такі, ви бачите, що з нами зробила війна. Ну, а приїхав я з міста Слов'янська до Донецької області. Та да зараз. Рядом Бахмут, рядом Краматорськ. Мій родник Краматорськ. Присідателі був молодий. Мать принимает детей родных, и так, мабуть, и он нас принял. Пекловица за нас, я поехал, потому что начались военные действия, то мой поехал, а у меня давление, читаю новости каждый день, взрывы, взрывы, взрывы, никто не знает, чем оно закончится, вы сами понимаете. Кивлення тільки в за того, що серце моє там. Вдома. По нічних чергуваннях сьогодні змінилося зранку у нас Антоніна Антоновна. Угу. Сьогодні заступає у нас на ніч Володимирівна. З Позавчора ми до нашого Лосецького визивали швидку допомоги, якщо пам'ятаєте. Там нього... Був такий приступ, він піднявся тестом, 220 на 150, я не знаю, як ще з ним говорити. Він у депресії, він кожен день дивиться. ті новини. І ще очікуємо зараз двох людей, дві жіночки, здається. Мені, якщо не зраджує пам'ять, це дуже попасне. Мене звати Олександр. Я приїхав з Донецької області. Виїхав зі свого рідного міста, Костянтинівки, 21 травня. Першу евакуювався мій батько, теж з міста Костянтинівки, за місяць раніше до мене. І він сказав, що їх прийняли тут в дитсадку, в цьому селі. От недавно, вчора, буквально в моє місце був великий, серйозний приліт. По центру міста Костянтинівки вдарили і кожен раз це як ножом у мене там залишилась мати з моєю бабусею. І я весь цей час їм кажу з самого початку, як я приїхав, я їм кажу, щоб вони виїжджали. Приходьте за приходите за обіду. що на зоні тут бою. Хачуємо, ми тут нас нам готують, нам кормлять нас один раз на день. Тобто готують нам обід. Ну, порції гарні, вистачає, я можу навіть розділити там, одну порцію з'їсти обід, а другу залишити там собі на вечір. Ну і також ходимо в магазин і купуємо там все необхідне. Приїхав я з Херсонської області, село Костирка. Мені 75 років. У вас хтось воює? Так. Да. Два сини, внуки внучка і невістка. А я сам тут. Ось мене в садіку, тепер живу віддільно, бо тут <сум> привіт всім. поможуть побачити по телевізору мої односельці, бо село моє вже освободили, тільки що розбили. Нормально, все нормально. все нормально. Ми тут вже як одна сім'я. З ними так вже здружилися, жилися, Я хочу, щоб вони повернулись додому, але знаєте, як сім'ї вже де хтось від'їжджати, я вже наперед. Думаю, що, напевно, вже буду трошки скучати за ними.